إذا كان لديك بيانات عبر برنامج الإكسل وتود معرفة التاريخ الهجري بدلاً من التاريخ الميلادي. حتى نعمل هذه الطريقة، نقوم بأخذ هذه الخلايا لتحويلها إلى الهجري. ننقط إلى رقم، ومن ثم هذه الشارحة، ومن ثم متخصص أو custom. هذا النص B2 دي شارحة مع شارحة Y. وي. ويصبح بهذا الشكل.